Bye. Bye. ذريني على تحت اللحولي، بات يا المغفرة لو تعنيني اللي تخبي يسوع 有還有啊 ترجمة يا دينا حبت Oh, shit. استحق العيش يا الوجود. استحق العيش يا على الوجود. استحق العيش